يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَى عدل مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ طَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولو كان ذا قربا ولا نكتب شهادة الله إنا إذا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 فيها فتكون طيرا باذن واتبرئ الاكمه والابرص باذن واذ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 وإذ أوحيت إلى الحواركين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون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 تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم